Belajar menulis huruf kecil g. Cara tulis huruf g. Langkah 1. Lukis bulan sabit. Langkah 2. Buat mata kail. Lukis bulan sabit, buat mata kail. Lukis bulan sabit, buat mata kail. G Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Mari adik-adik, tulis G kecil. Lukis bulan sabit, ada mata kail